Mens banker i USA og Europa sliter med å overleve, planlegger deres kinesiske kolleger, inkludert Bankhof-Kina og Bankhof-kommunikations, og tilbytt tjenester til kryptoselskaper i Hong Kong. Dette på bakgrunn av at det offisielle Kina støttet Hong Kongs forslag om å bli verdens kryptoknutepunkt. CZ reagerte positivt på nyhetene og skrev at en død lukkes, åpnes andre amerikanske regulatorer vel. Spillet spill om at kryptoselskaper vil flytte til det asiatiske markedet.